Hej, nu är vi i kolgården som är man kan säga, en av mina huvuduppgifter att sköta här på Linnes Hammarby. Tillsammans med de praktikanter som vi brukar ha här. Och vad är en kolgård då? då? Varför säger man kolgård? Det är ju ett grönsaksland. Ja, fast på 1700-talet så var allt grönt som gick och äta, det var kol. Så det som vi kallar köksträdgård, det kallade man på 1700-talet för kolgård. Alltså bara kol, olika kolsorter? Nej, eller? allt som var grönt. Alltså grönsaker och kol användes synonymt som synonyma begrepp. Ja, okay. Så det kunde hamna morötter och allt möjligt, lök och annat. Och så så man kol. Ja. Men eh, den ser ut det är lite speciellt med de här bäddarna som vi har här. Det är eh, fyra eller fem olika bäddar kan man säga. Men det är, Ja, tre här som det ser ut som att du odlar ja. eh, grönsaker ja, årligen eller man ska säga. Man kan väl säga att det här är den klassiska modellen hur man skulle göra med grönsaksodling. Och det kommer från St. Gallens kloster i Schweiz. Redan på 1600-talet så hade man munkar som la upp det här systemet. Och det var, man skulle ha raka bäddar, de skulle vara två ålnar breda. Och sen använde man en treårig växtföljd. Där det som behövde mest gödsel, det var kol, sallad, bladväxter. Och då gödslar man då mest. Och så nästa år så hade man lök och rotfrukter. Och tredje året så använde man det till bönor och ärtor som behövde minst gödsel. Och så varierade man det där i en treårscykel. Ja okej, okay. men du säger att man gödslar, man med då då? men gödslade med det man hade. Eh, och hade man djurgödsel var det ju väldigt bra. Men det kunde ju vara... Man tog från för från, eh, fäkalier och, och lät det ligga och kompostera och så vidare. Så att allt som gick som var kvävehaltigt var man mycket rädd om. Ja. Okej, men finns det någon annan anledning också till att man växlar? Ja, det är ju det här med skadedjur och, och sånt där va. Och, och nematoder och annat elände. Och det blir ju mindre skador om man gör en växtföljd. Men eh, hur de på 1700-talet kunde undvika kolflugor, jordloppor och annat, det är delvis en gåta. För vi har ju problem här, som du vet. Ja, jo, det var ett återkommande problem faktiskt. Och särskilt nu när det har varit torrt så har just jordflugorna varit Ja. påtagliga att upp kålen. Ja, ja, ja, ja. Så att, äh, ja. Men äh, det som jag undrar, fanns inte potatisen på 1700-talet? Jo, den, den fanns. Den har vi aldrig odlat här, vad jag Den vet. fanns, men eh, vi vet från Linné som gjorde en upptäckning från hans pappas trädgård i Stenbrohult i Småland att han odlade allt möjligt, men inte potatis. Och det är lite konstigt. Så vi odlar inte potatis här. Okay. Utan potatisen får vara hos soldaterna uppe i soldattorpet som är från 1800-talet. Ja ah, okay. Men är det annars, skulle du säga att det annars är Linnés grödor som är här eller? Ja så långt, vi, vi, vi känner det. Det är svårt med grönsaker därför att det som är äldre än 1800, det har man väldigt dåligt kräm på. Men vi misstänker ju att bonböner gråarter. Lök, vitlök och så vidare går väldigt långt tillbaka. Och sen är de här festliga morötterna som är inte orange utan har olika färger och gulbeter och annat ja. så, så långt det är möjligt så tar vi det äldsta utsedet för grönsaker vi kan hitta. Okay. Men du sa också att de är två alnar breda, vad ska man ha, var, hur tänker man då? Jo, och det är väldigt bra. Eh, då ska man aldrig gå i bädden, ah, okay. utan ska nå till den från varje sida. Och så För, har man de här gångarna som är lite smalare. Ja, nu, nu har vi lite bredare gångar här på grund av att det kommer besökare. Ah, okay. Men eh, en al kanske från var normalt. En al, ja. ja. Och, och vi har också... Eh, flis på de här. Det känns ju lite, man hade inga flismaskiner på, på Nej, men man hade bark. Okay. Så det var, vi vet av upptäckningen att till exempel humlegården täcktes med bark mellan humleplanterna. Och då kan vi tänka att man gjorde likadant i kolgården. Ja. Så att det här är väl den näst bästa vi kan komma. Ja. Men det är ju väldigt mycket arbete med att hålla undan ogräset. Ja, och det är ju jättebra. Det har ju för oss som jobbar här, så har det ju en superbra funktion att eh, trycka ner det. Men annars är ju huvudsysslan här utöver eh, sodden är, ju, kan man väl säga, är ju att hålla efter ogräs och vattna då. Så det beror lite på, är det en regnig sommar då är det mycket ogräs, är det torrt så är det mer vattning som kras. Eh... Ja, och framförallt är det väldigt tidskrävande att göra en historisk kol för den ska ju vara snygg också. Och, och folk gillar ju kolgårdar. Alltså det här är ett väldigt populärt utflyktsmål både bland internationella besökare och svenska. Och så känner de igen vissa växter och så tycker de det är intressant. Nu kan man ju säga att vi är lite tidigt på säsongen. Ja, det är inte så mycket som har kommit upp. Vi började, i år började vi odla i mitten av april och då var det eh, böner och äter, framförallt som vi satt. Och de har ju kommit bra. Och de har ju kommit en bit. Och sen har vi vitlök som du planterade i höstas. Som, som är lite spontant eh, Spontant utplacerad. Ja, jag tror att det kommer, ja, det kommer nog från tidigare vitlökar ja, också. Ja. Men man kan säga det att de grönsaker som överlever, kolmaskar, jordloppor och annat elände blir fantastiskt fina, som du vet. Ja. Och de eh, säljs här till förmån för Linnés samarbetsvänner på olika aktivitetsdagar. Och är väldigt uppskattat innehåll. Mm. Att, att man får riktigt fräscha, närodlade grönsaker. Ja, det är många som är besvikna när man har tagit slut, om de kommer. Ja. Men jag tänker också bara... Gå tillbaka till det här du sa om att det är ett, eh, intressant att, att många just vill komma hit och titta på det här. Det är liksom en balansgång det där mellan att man kan tänka sig att man egentligen inte hade så mycket tid att sköta det på 1700-talet. Eller tänker du att här skötte man det med för att det var Linné här så att det kanske var eh, perfekt skött och Nej, alltid ogräsfritt. Det, det är väldigt svårt att veta. Jag tror inte Linné är alltså ogräs. Och, och de, de som skulle skötte, det är väl husfolket då, drängar och piger. Möjligen var det en kolgård som hans arrendator skötte, att det var det. Men det där har jag dåligt klämt på. Men vi kan säga, Karin Hallgren har ju just skrivit en avhandling om det här, att så här såg en bondekolgård ut på 1700-talet i en vanlig bondemiljö. Så det kanske är med det, och vill man ha lite mer parkanläggningar så är det ju bara att gå över till grannen där. Ja, till själva gården. Ja, mm. ja. ja nu ser man att det var ett tag sedan vi var här så det är bara att använda den här. Då. Ja, det här är vårt bästa nu, du, om du tar skift så tar jag vattenkannan så ja. kan vi få stil på det här. Jag har fått en liten ek. Mm. den ska vi ta innan kronan får kort på den. Sådär.